नमस्कार मरु नाम सेवरा आरती है हूँ श्रीरांबा जिला शिक्षण तालीम भवन पोरबंदरमा त्रम अभ्यास करूँ छु आज हूँ तमने समावेशी शिक्षण अंतर्गत यूनिट चार्मा चार पॉइंट बेमा यू एन सी आर पी डी परिचय आपीस सौ प्रथम अपने प्रस्तावना जीए UNCRPD-2006 કે જેનું ફૂલ ફોર્મ થાય છે United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities અક્ષમ વ્યક્તિઓના અધિકારો માટેનું સંમેલન એ એક માનવ અધિકાર છે જે અક્ષમ વ્યક્તિઓના અધિકારો અને ગૌરવના હેતુસર સંયુક્ત રાષ્ટ્રસંઘિ છે अधिकारों ने प्रोत्साहन आ सम्मेलन संधि नखाणम्बर बेहजार छोज संयुक्त राष्ट्रीय सभा द्वारा अपना ત્રીસ માર્ચ બે હજાર ના રોજ આ સંધી ઉપર સહી કરવા માટે ખુલ્લું બહાલી બાદ મે બે હજાર આઠ ના રોજ અમલમાં મૂકવામાં આવ્યું ડિસેમ્બર બે હજાર સુધીમાં તેમાં એકસો સહીઓ અને એકસો પક્ષો છે હવે આપણે સંમેલનના માર્ગદર્શનના સિદ્ધાંતો જોઈશું સંમેલન કુલ આઠ પ્રકારના માર્ગદર્શનના સિદ્ધાંતો ઉપર કાર્ય કરે છે જે નીચે મુજબ છે પેલું વ્યક્તિગત સ્વાયત્તાનો આદર કરવો જેમાં વ્યક્તિ અસરકારક સહભાગીતા અને સમાવેશન ચોથું વિવિધતાનો આદર અને માનવીય વિવિધતા કે માનવતાના ભાગરૂપે અક્ષમ વ્યક્તિઓ સ્વીકાર अक्षम शम्ता आदर तथा अक्षम बाढ़ रक्षण अधिकारों आदर हम आप अक्षम अथवा तो विकलांग व्याख्या जुशु અક્ષમતા એ છે છે ઉપરાંત તેને લીધે વ્યક્તિ સમાજમાં સંપૂર્ણ અને અસરકારક સહભાગીતા સમજવામાં અવરોધ અનુભવે વાત કરેલી છે સંમેલનના સભ્ય પક્ષો એવું ઓળખે છે કે અક્ષમતા ધરાવતી સ્ત્રીઓ અને કન્યાઓ બહુવિધ ભેદભાવ અનુભવે છે अक्षमता धरावता है सम्मेलन संधि कलम सात मधरव बा समावेश મેળવી શકે તેની ખાતરી આપવી પડશે આ માટે રાજ્યો એ અક્ષમતા ધરાવતા બાળકોની ઉચ્ચ પસંદગી ધ્યાનમાં રાખીને બધી યોજનાઓ બનાવવી પડશે રાજ્ય અક્ષમતા ધરાવતી વ્યક્તિઓ માટે ભૌતિક પર્યાવરણ વાહન વ્યવહારની સુવિધા માહિતી અને પ્રત્યાયન પ્રાયોગિક તથા जाहिर सेवाओ उपलब्ध कर संधि कलम चौबीस अक्षमता शिक्षण अंगेना अधिकारों विषे बात करी सम्मेलन भार मूके अक्षमता धरावती व्यक्तिओं ने शिक्षण अधिकार खातरी आप રાજ્ય પક્ષોએ ખાતરી આપવી જોઈએ કે પહેલું અક્ષમતા ધરાવતા બાળકોને મફત અને ફરજિયાત શિક્ષણ પ્રાથમિક શિક્ષણ અને માધ્યમિક કક્ષાના શિક્ષણથી વંચિત કરવો જોઈએ નહીં બીજું અક્ષમતા ધરાવતા બાળકોને વ્યવસાયિક પ્રશિક્ષણ પ્રૌઢ શિક્ષણ અને જીવન પર્યત અધ્યયન પૂરા પાડવા शैक्षणिक विकास में असरकारक शिक्षण मेलवा जरूरी सहाय प्राप्त करें त्यार आ सम्मेलन संधि में कुल पचास कलम કલમ એક સંમેલનનો હેતુ સમજાવે છે અને અન્ય વ્યક્તિઓ જે રીતે પોતાના અધિકારો નો આનંદ અને તક મેળવે છે બીજું કલમ બે અને ત્રણ પ્રત્યાયન ઉચિત રહેઠાણ સાર્વત્રિક રચનાની વ્યાખ્યા સિદ્ધાંતો આપેલા છે વ્યાખ્યાઓ સમજાવેલી છે કલમ ઓગણીસ ઉપલબ્ધતા નો અધિકાર સ્વતંત્ર જીવનનો કલમ વીસ व्यक्तिक गतिशीलता कलम छीस स्थापन, औने पुनह स्थापन कलम ओगत राजकीय जाहिर सांस्कृतिक सर्जनात्मकता रमतनी प्रवृत्ति में सहभागीवा अधिकार कलम ओग मानव अता व्यक्ति रचना करने पर विगत आपे छे। अन्ते कलम चालीस पचास मैं बहाली आप अमल में मूक जरूर पड़िए सुधारावधारा करने समझ आपेली